فكر في الجزاء شرد الشطر والقوافي النادرة قمت صخرة صخر. هذا فكر في الجزاء شرد الشطر والقوافي النادرة قمت صخرة صخر. أصخر. في مدح اللي يعكس رت صعب العمر هم يحلون الصعيبه ويتون الخطر. احنا بهم دعين فخر عزينا عرسام ونطنقل من قد سطر فش دعية فعلنا شام وخلا معي فور فارقين سطرة السيف منا مضر لا دعين دعين ما تدقر الصدر حنا هلل كايدة حجين وياردين السطر سنصرحنا يحشر بعزي ما يفر كان الواحد منا افهم وواقف عن العشره الكرم والطيبه وقفت لنا بكل العصور والسلوان الطيب اسلم